Τα σδόια. Τα τυθασά. Χέμερα σδόια. Χέν. Χέ Δύο. Το ρύγχιος. Τρία. Το δέρμα. He κυνέε. Τέσσαρα. Χέ ουρά. Χέ κέρκος. Πέντε. ο, αίλουρος. Χέξ. Χέ τρίχες ρινός. ο μύσταξ. Χεπτά. Χω, μυς. Οκτώ. Χω, λαγός. 9 Χω, δαζούπους. Χω, κυνικλός. Δεκα. Χω, χέ, χύς. Χένδεκα. Χω, αρουρέος. το προβάτον. Χω, χέ, το το έριον. Ο αμνό, πεντεκάιδεκα, ο αίξ, ο τράγο, χεκάιδεκα, ο αι όνο, επτάκαϊδεκα, ε μπου, ε ντάμαλη, ε οκτώκαϊδεκα, ε θελεέ, εννέακαϊδεκα, ὁχε μόσχο, έικοζη, ὁχε χήπος,